اللہ من الحمنٰن الجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور اس خوشی میں کافی سارے لوگ جو ہے ایک کام ایسا کر جاتے ہیں جس کام کے کرنے سے جو ہے نا وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور جو بھی بندہ یہ کام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا وہ کام یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پڑھا بھی ہوگا میری بھی نظروں سے کافی دفعہ یہ پوسٹ گزری ہے اور یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ گردش کرنا شروع ہو جاتی ہے رمضان المبارک سے پہلے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک اس تاریخ کو اس مہینے میں اس دن کو آ رہا ہے اور جو بھی بندہ رمضان المبارک کی خوشخبری کسی کو پہلے دے گا آقا کریم علیہ صلاح وسلام کا فرمان ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اس طرح کی پوسٹ جو ہے نا بہت گردش کرتی ہے سوشل میڈیا پر اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی ویسے کسی کو اگر خوشخبری دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے مبارکباد دیتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس نیت سے دینا کہ یہ آقا کریم علیہ صلاۃ کا فرمان ہے اور یہ آقا کریم علیہ صلاط و السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی تو اس طرح کی پوسٹ شیئر کرنے والا بندہ جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ صلاط و نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی میری طرف غلط چیز کو منسوب کیا کوئی ایسی بات کو میری طرف منسوب کیا جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے تو یہ حدیث اس طرح لکھ کے اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرنا اور آکری کریم علیہ و سلام کی طرف منسوخ کرنا اسی زمرہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے کتب احادیث میں سحاستہ میں اس طرح کی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو رمضان المبارک کی خوشی دے خوشی کی مبارکباد دے اور اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے تو لہٰذا ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ویسے آپ رمضان المبارک کی مبارکباد دے سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں اس مہینے کی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس نیت سے نہیں کہہ سکتے آپ کے جو بندہ اس کی کسی کو خوشخبری دے گا یا کسی کو بتائے گا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اس طرح کی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے ادارا اس چیز سے بچیں اس بات سے بچیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی میسیج آئے تو ان کی بھی اصلاح کریں اور اس میسیج کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں آگے اس کو فارورڈ نہ کریں اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ بو جاتا فرمائے والسلام